السلام عليكم، معكم أم يحيى كما العادة، اليوم جيت نشارك معكم هذه الحلوى د التمار، كتجي رائعة، آه بالنسبة للمقادير عندنا هنا كيلو د التمر، والقرفة والقرنفل، عندي عشرة دراهم د الكركاع وكاوزة، وجوج مغارف كبارين ديال الزبدة باش نعجنو التمار، وعنعمل نص كاس ديال الما زهر، إعلم دعاء على بركة الله، بالنسبة للقرنف- القرفة، نعملو مغروف، القرنفل هنحطوا الجوزه الجوزه نحطوا غير نص ديالها ونص هنحطوها في العجينه ان شاء الله تبعوا المقادير معايا تماخوا وقف تبعوا معايا الطريقه حتى تلخل. خليت خليت سنوز الكاوزه للعجينه دابا عندي في الزبده بسم الله بسم الله دابا نهجنوا الخلط ديالنا من بعد ما كندخلوا الزبده مع التمر وعندي في المزهره ونخليه كلكاع ولاخراني بسم الله أنا عملت هنا نص كاس نص كاس لي عندو بسم الله غندخلو هاد المزهر مزيان مع التمر ديالنا بعدها تنضيفو الدركاع شاء الله ودابا غندخل الدركاع ديالنا مع التمر وغنقوزو نعجنو العجينة جوزة تبع عنضيف مغروفة صغيرة القرفة ونصف مغروفة ديال القرنفل وعندي آه كأس مع مرشد مزهر مزهر عنخليه ولا خراني نبدأ من بعد ملي كنحصلوا على الزبده فحال هيدا كتجي فحال كريمه دابا غادي نضيف له ماء الزهر بسم الله انا عندي في ماء الزهر وهنخلط زين دمج ماء الزهر مع الزبده من بعد نقنيس الدقيق لا ترى والله اصلا الحلوى كدي تقريبا كيلو دقيق نجيبوا هكذا كنفطر نضيفو الطحين شويه بشويه أنا ما معنديشي قصعه <تصفيق> عنديش قصعه كنعجن هدا هذا هدا هو الشكل النهائي نهائي ديالنا كنحصلو على لعجينه على هد شكل هدا هي وخا كتبقا خفيفه واحد شويش ولكن بعد ملي كترتاح كت# كتشبر فراسها دبا أنا عملت بلاستيكه أو عملت نبيرة واحد دقيقة كنخدم أنا عملت بلاستيكه أخرى تلقى ومن بعد ما ملي عن تلقى بسم الله ما كتشاهدو معايا أنا دابا بديت كن# نشكل الحلوى ديالنا كنعمل هاد الطريقة كتجيني ساهله نتوما كتعرفو الحلوة د التمر كتشبر شويش اليد أو ملي كنعمل هاد الطريقة صراحة الله كتسهلها ليا مكنبقاش نعمل وحدة بوحدة كيفما كتشوفو أنا هدا هو النقش ديالي انا كننقش شويه غليتها فاش ما كتشبرليش الوقت ومن بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفران كتحمرلي على هذا الشكل هذا شوفوا ما شاء الله ما كترتقلي لا من الجناب ولا حتى حاجه ومع ذلك العجينه كنخليها انا رطبه بزاف دابا غنندى في السكر ومن بعد بقاو معايا حتى للن الاخر ان شاء الله ومن بعد ما فنت الحلوه ديالي في السكر كتجي شكل هذا كتجي رائعه حلوه التمر محبوبه الجماهير كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش بلايكات باللايكات وبارطاجوه مع الاحباب والاصحاب ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم باش كل مره نشارك معكم جديد